paradoxa. A les ciutats floreixen solituds. Hi ha trens que no porten a cap banda. Hi ha presos que encomanen llibertat als opacs carcellers que en tenen cura. Hi ha nens amb dos.000 anys al fons dels ulls. filòsofs que no van aprendre a escriure, i tirants sobre fràgils escambells, la ment congria cets inapagables i és vella la feblesa dels herois, flueix la vida fèrtil i solemne i el seu rou galvanitza constantment la pugna creativa dels contrastos.